Eli nyt me päästään kurkkaamaan tuonne matturin saliin. Ja salinhan oli semmoinen huone, että se ei ollut arkisin käytössä. Salissa kahviteltiin hienojen vieraiden kanssa, kuten vaikka jos pappikalle sattui tulemaan vieraisille. Salin ovi pidettiin visusti kiinni ja lukossa, ettei sinne lapset pääse touhuamaan omiansa ylimääräisiä. Ja se oli semmoinen juhlallinen paikka. Ei semmoinen arkinen, niin kuin meillä on olohuone nykyään on semmoinen arkinen oleskeluntila, niin tämä sali oli vähän toisenlainen. Siellä vielä nykyäänkin heijastuu semmoinen kaunis tunnelma, harras, no lähestulkon harrastunnelma. Nyt tervetuloa kurkistamaan Matturin saliin. No niin, tämä huone on Matturin pankkikamaari. Eli tämän talon vanha isäntä, Franz-Petter Matturi, oli Kempeleen säästöpankin pankinjohtaja. Pankki perustettiin Kempeleeseen vuonna 1914, ja se toimi tässä huoneessa aina vuoteen 1946 saakka. Ja tämän huoneen erikoisuutena meillä on tuo nurkassa seisova kassakaappi joka on maalattu näyttämään siltä, että se olisi viilutettua puuta, mutta joka tosiasiassa on suuri ja painava rautainen kaappi. Ja tähän kassakaappiin meillä tällä museolla ei ole avainta. Mitähän kaikkia aarteita se mahtaakaan pitää sisällään. Täällä pankkihuoneessa toimi siis pankkipalvelut täällä Kempeleissä. Ja Tallettajat ja lehmärahan lainaajat jonottivat tuolla porstuan puolella ja tulivat pankkiasioimaan vuorollaan. Pankki oli auki kahtena päivänä viikossa, tiistaisin ja torstaisin, iltapäivisin.